ima acisone ovo je pojim tal rb ed više i onda onda ti je no najmreće si bih djude plus 1 5 50 tribok Kupio sam ovoj uh, ja, sam dobio... Znate, i sorry ako se čujem. Ovako, ko sam, ko da sam karburator. Od sutra, ona je znači... Djeva V znači pože. Znači, ima da izgremimo se djeva V. Znači, dijelimo... Znači, pože i Dijeli me Robuxa, Istanbul Poena i, i tako dalje. Ljudi, ona... Znači sam se vidio, znači dosta potrudio. I prunošio sam, znači, Bože para. Znači, volio bi da ostavite like, share i sub. To mene puno znači. Ljudi, ljubile na I ostavite vajć širi i sub i gg onda. I onda ćemo svi biti sretni. Nez. I ostavite neki komentar kao da se na provo u edici. I, i boljše znači da sam.